نقل فرماتی ہے رمضان کے تلاش کیا کرو جمہور جی و لنگا کے نزدیک عقیر اشرا میں رات سے شروع ہوتا ہے عام ہے کہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا اس کے حساب سے حدیث زادہ کے مطابق شرح کاج کی تلاش 21, 23, 25, 27, 29 رات میں کرنا چاہیے اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی عقیر اشرہ یہی کہلاتا ہے مگر ایک نے ہضم رحمت العدید کی رائے ہے کہ اشراء کے معنی دس کے ہی ہیں لہذا اگر تیس کا چاند رمضان وغیرہ کا ہو تب تو یہ ہے لیکن اگر انتیس کا ہو تو اس صورت میں عقیر اشراف بیسویں شب سے شروع ہوتا ہے اور اس صورت میں ویتر راتی یہ ہوں گی بیس بائیس چوبیس چھبیس اٹھائیس لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم لہلۃ القادر ہی کی تلاش میں رمضان المبارک کا اعتکاب فرمایا کرتے تھے اور وہ بال اتفاق اکیسویں شب سے شروع ہوتا تھا اس لیے بھی جمہور کا قول ہے اکیسویں راتیں تاک راتوں میں کبھی اعتماد ہے زیادہ زیادہ راحت ہے اگرچہ اعتماد اور راتوں میں بھی اگرچہ اعتماد اور راتوں میں بھی ہے اور دونوں کالوں پر تلاش جب ممکن ہے کہ بیسویں شب سے لے کر تیس کی رات تک ہر رات میں جاگتا رہ جاگتا رہے اور شب قدر کی فکر میں لگا رہے دس گیارہ راتیں کوئی ایس ایسی اہم یا مشکل چیز نہیں جن کو جاگ کر گزار دینا اس کے لیے کچھ مشکل ہو جو ثواب کیوں مل سکتا اللہ تعالیٰ